אני על לולו, בוא נלך להלך, תחרות השירים. Haha. <laughs> אם אני מרקיש אזוב, נישכח חוכצת אזוב. אם קורלי שבי דום, אלי שמש במרומ. אדני אני אצמ, מתרקז ומזמزم. שיר חדש או שיר אחר, שיעלי להפוך. Haha. <laughs> שיר שיר שיר על תפסיק לא תגלה את הכל ותפיצור בהיר שיר וכל כמה אתה יכול להעיר אז נעים להכיר אם בדרך תגל תוך לבך, אל האור בתוך אחת יעלה על כל בהיר ואיתו יצא השיר שיר, שיר, שיר, אל תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצור בהיר שיר וכל כבדי יכול להאיר אז נעים תגלה את הכל ותפיצור בהיר שיר בכל גם אתה יכול להאים אז נעים להתיר אל תפסיק לשיר היי! רוצים לראות פרקים נוספים של דרור אמי והחבובונים? כן! אז תלחצו כאן! כאן. כאן. רוצים להירשם לערוץ שלי? כן. אז תלחצו כאן. כאן. כאן. כאן. אז תגידו מה. מה. ותגידו מי. מי. ובואו אל הבית של דרורמי. <laughs> דרורמי. נו תלחצו. דרורמי.